استخدمي جزء من وقت فراغك لتبلشي تبني الحياة اللي بتحلمي فيها، لا تهدري وقتك على الفاضي، انتبهي وركزي ولا تضيعي حالك وتعملي مثل ما الملايين من الناس عم تعمل، وعم تستهلك جزء كبير من وقتها بس لتتسلى وتضيع وقت، لا تمشي بهالطريق لأنك حتصيري مدمنة عليه وتخسري كل شي كنت بتحلمي فيه، امشي ورا حلمك، حطي هدف ورا هدف وحقيقي لحتى حلمك يصير حقيقة.